VEKST og UTVIKLING Livssyklusen til ei frøplante startar med et frø. Frøet inneheld et planteembryo som utvikler seg til ei frøplante når frøet spirer. VEKST og utvikling skjer gjennom celledelinger i meristem, celledifferensiering og ved at enkeltceller øker i stor leik. Planter kan stadig vekse og tilpasse seg ändringar i miljøet, sidan de er modulære. Det betyr at de er bygde opp av repeterende eininger. Hvordan vet et frø når det skal spire, og en plante når hun skal bløme? Mange frø må gjennom frøkvile før det kan spire. Nokre planter trenger en kuldeperiode før det kan bløme. Planter registrerar daglängd eller rättare sagt nattlängd ved hjälp av färgpigmentet fotokrom. Slik hjälper planta styr på årstiderna. Vatten, lys, tyngd, kraft och temperatur, så väl som förekomst av plantätare och parasitter, är exempel på yttre faktorer som påverkar växt og utveckling hos planter. Påverkan den förer till produktion av plantahormon som igjen kan aktivere eller deaktivere enkelte gen. Det igjen fører til en respons ved at det blir produsert bestemte protein. Euxin är en viktig plantehormongruppe, som blant annet stimulerer vekst hos planter. Giberilin, cytokinin, absessinsyre og etylen er eksempel på andre hormongrupper. Plantehormon blir også laget kunstig til kommersielt bruk. Etilen blir brukt for å modne frukt. Og giberelin blir brukt for å øke lengdeveksten hos planter. For å lære mer om de forskjellige plantehormongruppene, kan du klicka på knappene. Klikk deretter på «Hald fram» for å gå videre. For å hindre sykdomsspreing kan en plante svelte ut sykdomsframkallende mikroorganismer ved å utløse styrt celledød rundt infisert vev. Selv oftast sitt fast, kan de absolutt bevege seg. Rørsler i planter blir styrt av plantehormon som påverker cellevekst eller saftspenninga hos cellene. Røsler som går i ei bestemt retning, avhengig av retninga på påverknaden, blir kallet tropismer. Retningsuavhengige røsler blir kallet nastiar. Retningsbestemte forflytninga blir kallet taksiar og er vanlegge hos dyr, men finns också i frittflytande einselle algar og kjønnseller hos mosar og karsporeplanter. De fleste plantene veks mot lyset. Dette blir kallet positiv fototropisme, och er som vekstrøsler flest styrt av plantohormonet auksin. Stenglene til plantene vekster uppover mens røtene vekster nedover. Denne responsen på tyngdekraften blir kallet gravitropisme. Rot- och skåtvekst blir också påverket av berøring. Retningsbestemte vekstrøsler som är utløst av berøring blir kallet Tigmotropismer. Berøring kan också utløse nastiske røsler som følger av endringer i saftspenninga. Slike tigmonastier är retningsuavhengige, reversible och relativt raske. Fotonastier är retningsuavhengige røsler som skuldast lys. De fleste plantene åpner blommene sine i lys och lukker dig i mørket. And rösler hos planter er hydrotropismar, termmonastier och chemootaaksiar Kaver yttre faktorer tror du utløser dessa röslene